Com els cavalls aquells del famós film de Houston. Així, com uns cavalls llunyans corrent per la pradera. I un emblema que corre feliç i enllà per sempre. I sempre és massa tard, massa tard o molt d'hora, per a córrer també cap als cavalls aquells que no puc oblidar, que no m'esperen.